Aici s-a trecut măcelul, dimineața atâta a fost curat, spălat, era groaznic domnul. Înăunt să cred că e spălat dar aici sânge închegat, urme așa de oameni, o tras cadavri, pe penelii scăiesc de ce ne întâmplate aici, pe teritoriul nostru. Și nu avem ce ascunde. Ceea ce a fost, a fost istorie. Ca primar pot să zic să-mi cer scuză în fața rudelor, comunității evreiești, de cele tragice, evenimente care s-au trecut sau s-au permis să petreacă în comuna Pepeni. Așa cum a... Așa, da, Bună ziua. Cercăm să aflăm ce s-a întâmplat cu evreii de la Pepeni. Am avut tot strada asta populată de evrei. Cand când, când oameni nu nu mai de ajutor. A, ne după bătrui, dar nu... După de și... Dar nu cred că n-ați auzit ce s-a întâmplat cu ei, unde au dispărut. Am conștit ce a fost cu Dumnezeu. Păi tocmai când vreau să aflăm exact de la martori. marturi, mătă ce știți când Eu la trăiem acolo la val de magazinul ăsta. Aveam un mahalajiu, Misha palast, Mihai necunosc. Uh -huh. Cam de-o seama eram. Ei da, el avea minge, îmi doam mai îmbrăcățele mai. <laughs> ne măjucam cu minge, iarna ne dăm de asanea, vara ne jucam ca copii. Sunt în școală cum l-am plăcat? În școală, în școală împreună în aceeași împreună, da, ea cu o clasă mai înainte, o mm -hmm. mai în oră. La recensământul din 1930, apoi erau, în peperi, cam la 200 de evrei. Inclusiv răzălăi, bălășești, sloveni. Da, și da, da, preperița. Aveau și ei biserică? Aveau lor, negocă lor aveau. Mm -hmm. unde? Unicata modicătură, apă, dar era... De la Vale. La acolo. școala primară m a în clasă vreo șapte colegi evrei. Și ca copii, ne jucam împreună, ne... Jucăm drept, ei plecau la lecții de religie, preotul vinea și citea religia, păi Și n lecțiile lor de religie, de mozaică sau... Avea școală. Evreii erau concentrați da. în centru Sassu. Da, da. Vreau să puteți așa pentru evreie, pentru noi, să ne spuneți ce vindeau ei, care era ocupația evreilor aici? Majoritatea evreilor se ocupau cu, cu nefcișov, cizmari, croitori, cojocari, boianjii. Și înțelege în că o casă de rugăciuni pe lângă unde e clubul acum, nu? Da. Iar da. avea două camere. Într-o cameră Într era ținabog, în care se într-o cameră era școală. Prima a avut de suferit familia lui Srul Klinger, pe care puterea sovietică a deposedat-o de avere în iunie 1941 și a deportat-o în Asia Mijlocie. Dar evreii rămași în sat aveau să sufere și mai mult peste o lună, atunci când a revenit administrația românească. Toată familia a fost ridicată, domn. Și văd 20 de ani în urmă, fix, a fost. o fost aici. Cam cum o cheamă? Sofie. Sofie clasă. clasă cu mine era, dar ei toți la școală. Și în văstori o, o știu, sunt sonoroasă încolo și o izgheu dar eu îi luam apărare, știi, de ce nu de șech eu eram, eu... dar ei venea cu cu, cu uh, Eu-s plin cu, cu, cu prăjituri. Și ei mă servia și apoi îi luam apărare. Tata lui Misa-l cea mai haim, dar pe-a soțil struia. Tot al palațul? Tot al palațul, Băt, eu grămădit o eu, eu pe o poartă, și-o poartă era Mama, însuit, uitat, m -a, m -a, strâng, de scânduri. M-a și strâng, dar oamenii s -o, cam cam împlăsit, au fugit oamenii care era pe acasă. Eu A luat și eu, le-au luat și care plângea, care fumea și coptea. Dar moșneagul, unul cam bătrân tare, moșneagul. Moșneagul nu putea merge și tot el unul așa, hai, hai moșe, hai. Că îi scoatea pe oamenii de-asăla prin băieți care erau de armată, îi obligau să-i duc la, și i grămăiască, să să-i șede, știu ce-au făcut, nu, n-am văzut, decât că n te Tata a făzut cu niște maharaji când îmi l-a pensat că ataca, se... să-i a de vale la, la ajitori. Bunia lui meu. Carul, Adem, adem, că, că nu bun. Și am dus la o stână. Dar lumea tăta ieșea din mm -hmm. O ușit zdan care o trântit bordei, nu știu care, O trântit o bambă în casa aceea, unde erau zdanii. Matașa i auzit? Așa am auzit, nu? Dar nu ai văzut. Dai-mi văd dacă îmi blămă așa ia, Cum a luat tata și m-a dus în colo cu, brațul, cu, boișc, cu. Că pe luat luați, băie. Că era, ce mai tare. am sunt mai cu oameni cu, băi, care, și las că eu du dar de ce eu du-te? Eram dintr-un morți. De ce a murit? Ei, e, e, e, e, e, e, e, Vorbesc că au omorât peste 300. Foarte mulți evrei au venit aici cu gândul că a să-i salveze da, David Klinger cu el. Vin România și el cu românii au stat bine. Și româniște operativul lucra drept că au mobilizat. El l-a anunțat în stradă. Toți primilitari și toți supuși militari chiar am să fie la, la post. s dus, mulți și eu o, o format grupie la evreie și -a eu o Eu grămâiește într-o casă, ieșe, pesteți, și eu închis, își gheșe, pe zi, tot lumea noastră. N-am ieșit că puneași, nu? dacă nu, păi, nu știu așa de lume, când eu își dau că ieșe, Strega, de-aia o cange apă, dar ei cu s apă cap. Mama avea cu o crăitoreasă, avea chestii. Și eu o transmis pentru prin, un prim militar, că el nu știe, eșu. Ea spune să fie la mine, că am o socoteală cu dânsa, dar mama știa socoteală. Ai, roza și și-a de mâncare. O, o fuc de cu smântână, mi cu mama. Nu, întrebat acolo jandar și o cheamat pe dânsa la fereastră. I-a dat mama și aia și mai și mai vorbim nu și cu dânsa, dar i-a luat repede nu se poate mă odistată. Nu l am murit și nu mai ieșit, Da, a fost asta, asta a fost. Mașina de cusut a Rozei Solomon a fost identificată recent în sat și a fost transmisă pentru păstrare la Muzeul Holocaustului de la Washington. Fotografiile aparatului și ale farfecelor croitorese evreiece, cu descrierea faptelor din 1941, apar pe pagina de internet a instituției. Deocamdată sunt singurele obiecte rămase până azi de la evreii din Pepeni. O patru zile în acolo. O șăzut s-armane, o șăzut și strigă apă, apă și nu mai zinge apă la dung. Auzăm atasă sau tot spus? Ne, da, au, auzăm de lume că strigau că apă. Dar le a dus apă, Dumnezeu îi știe, dar păcat au că i ușez. Păcat, cine i ușez, păcat. un o granat o, dat. o dată, fierea a dat o granat. Acolo în cameră. Mulți au mărât, mulți au rănit și mi-au zis ce puteți să fie acolo. Șapteamul la. în fierea împușcau, împușcau. Cine au împușcat în afară de bordei și subalterne lui 2-3? Ei știu, ei în erau 2 și un sergent, un șap de post, erau 4 de tății. Dar oamenii din sat i mobilizat. Eu mobilizat și eu au la mână, te-mi da, da sunt unii care s-au dus de voie. Bă, de lumea e diferită. Eram antisemiti. Și da, așa, așa, se ușa de ea. dacă măi, dacă auzim, nu spare nici găinii, nici câini, Dar atunci, așa, satul, bă, te, Tata știu că a cu niște și ei, mare șote în sată, o da, care, cu 500 de ani, care, o fugită o fugit, și din primării o fugit. Aici la a halajit, eu a ieșit cu tatu și cu măsa, l-a luat pe dânsul și pe soția, chiar am Și-a ieșit pe o fereastă, era un om și-a dat drumul, zic, dacă poți -i. La procesul repetat din 1954, Sofia Zaslavski, născută talpalațchii, era martoră și n-a confirmat că cineva le-ar fi permis să fugă. Tot ea estimează că în total nouă persoane au reușit să evadeze din fosta a primăriei de la Pepeni. Și mama lui Mișa o păgătă unul și-o și rămas acolo, dar omul văzut omul ei pe prin... O să râdeam, nu știu, unde O luat aici doi băieți. O luat o fugit încolo și s-o dus. Și-o scapat. O scapat și -o dus la un om, știu ăla om la Vasile Osu. Și după 20 de la mine participat. dânsat, dânsat. da. Unii împușcau, alții aveau... Diferite emisiuni acolo. Dacă aș la Ferești, cu sepile, cu topoarele, dacă îndrăznesc, îl pocnește. Apoi mi-așa vorba de nici sadovei, un de, cum, fără minte, Bun. bună, dar, mentală. Și l-a pus șeful la o păzați cu fereastră. Și când și-l-a arestat, și-l întreba, ai uși? Nu, eu n-au ușit niciun, da, n-au da, și ei care parcă și ea nu știu cum sunt. Dar ce-i făcut? M-au pus bordei, spăzăs, fereața și cât crmizan. A făcut fereața așa și a făcut mult. Nu știu, nu a când se înger, când îl pochneam cu sapa în cap. Da, nu a ușest. Da, oare dacă să de casă iapere. nu era mai bine, mai cinstit? Știe a știe mi-a, nu, nu, lumea nu o să îmi facă rău cu dânsul, nu, nu, nu e diferit. Și atunci sau. de ce au fost participat fost... unei, de ce le-au jefuit casele, de ce au acceptat să te-ai în borda aceea să-i mănânce lupe și, lupi și Tot căine? Tot nu de al din noi. Nu le-au făcut nici Nu, un... nu, nu urmânt, nu, nici un nu, semn. De nu, semn. De noi. Nu, al a noștri din, sat. Fost o... nu a din, din a sat. sat, cei erau, străini? Din, din sat, din. dar nu... E pus pe aceea, cât e opus. De martat, dacă te-ar pune să tragi cu furca în ai trage? Nu, dacă te-a pune cu deasă la ce-ți faci, te-a pune pușca în ce e vinovat evreul, care a când este evreu a fost omorât? ce e vinovat acela care au spus la lumezul 8 și au spus, ia feruța, așa, și pleacă și puri cadavrele acolo și dule. Nu import că a fost gros că a fost băsanul, ei au fost impuși. Pe noi îl interesează ca să nu mai fie ce, acest eveniment să-l condamnăm. Ca așa ceva antiuman, să-l pe om, numai de ce că este om, că-i sau că e de altă naționalitate sau de altă religie sau de altă rasă, la urma Deci sunt niște lucruri de și descrierate ale unor mari conducători care au pus în baza politicilor acest fapt antiuman. Tragedia a avut loc 16 iulie 1941 și va fi o pată neagră în istoria localității noastre, deoarece anume în centrul satului au fost executați cei 300 de oameni nevinovați, cei 300 de localnici, cei 300 de evrei care locuiau la noi în realitate. A fost o perioadă groaznică, tragică, catastrofală, aș putea zice. Holocaustul a fost o lecție pentru generațiilor următoare și rămâne pentru noi ca un avertisment dureros al istoriei. Trebuie să fim vigilenți și să folosim educația ca un instrument în combaterea crimelor antiumane. Dacă dacă te punea pe matase, sunt puști, dai for ca oamenii Eu sunt în armate, eu sunt în sunt române, proastă a fost. o au fost extraordinare, băieți. Asta au fost, au fost, au fost, au fost, dar fost, tu fost, au fost, au fost, au fost, au fost, au fost, au da. da. Dar la război, da, la război lupt soldați cu soldați, dar în satul au fost omorâți. Oameni civili, da, corect. bătrâni, e, corect. E, corect. E, corect. copii, femei, gravide erau Mare Mare și și fost. Dar cine au fost? Româniști cu nemță. Nu era niciun nemț la noi în sat. Nu creie fliacuri, asta au fost români, dar. E. Care face? E. Asta e pricazul e Dar de unde? Așa la Moldovanul și la avea pușcă. Da. Ia spun tu ne-i, răspunde. Moldovanul a A noștri, a noștri, nu, a noștri, -a. No, erau, erau câțiva dezertați de din un armata un rusă. Avut, ei, tu ascultă-te, a avut el pușcă Ei, el nu e împușcat, e cu sapă și... E, S-au dus, dus da. prin... la casele lor, rebuiet, o răbuit, o bogății de la Dânesc. Și pe unul, pe altul, spuse că așa, așa l-au luat și-au luat și-au ridicat, tot așa, în laftea, i-au dus, i-au dus. Deci cine știe că a fost dus? Of, nu, nu, nu vreau să împic, și mm, mai râmbic într-așa și-așa. Mai sunt neamuri, sunt copii încă, nu vreau. Chiar mm -hmm. că așa l-au luat, e că așa l-au râmbuit, l-au luat valuri de machie, e că l-au luat de la rătani. Sunt, sunt țău, oamenii jenovați atunci pentru ce au făcut? ar doar stem eu de pediapsă? Cred că eu de, e, e, de mai sunt și Dar mă zic, tot eu de-am. Care au făcut, care nu au făcut, dacă chiar era tărăboristă așa. Tăți erau cu frică. Dar s-au făcut judecată după aceea, pe unii eu au băgat la închisoare, da, care da, au da, că S-au făcut A, două, doi dreptate. Doi dișe din mahala asta. Și adiem îi să vedem și ce se face acolo? De acolo îmi lua prin prejur, îmi jandare, îmi și unul a fugit, dar pe unul l-a apucat. Unul vaselii mana el. Acesta a fugit, un sărit, pe unul o sărit, unul a venit acasă, dar l-a mai luni. Și l-a luat acolo cine știe, un o... ușis, Dar l-a luat. -a Procesul a avut loc în timpul războiului și s-a desfășurat în limba rusă. Instanța de fond era Tribunalul Militar Sovietic de la Bălți, în baza legilor ucrainene. Peste 10 ani, cazul a fost revizuit. Au fost audiați alți martori, supraviețuitori. Ultima revizuire a avut loc în 1994, când cineva dintre urmași a cerut reabilitarea unui condamnat dar i-a fost refuzată cererea. Ștaman aici, în veciul asta. erau închiși, ca la închisoare, vreo câțiva activiști de partid din sat. Iată nu. de 100 de ani, pietrele sunt cam prăbușească, e cam avariat, dar e singura construcție rămasă de atunci. Și aici erau închiși un alt și de aici, în direcție, ce îi vedeam. Și-au mărturisit. Activiști de putere erau în când, când mergea măcelul, masacrul, ei erau în Beș. Și ei, după aceea, au fost marturi în procesul de judecată, că prin crăpăturile astea de lemn, de aici, de sus, de pe au văzut în clădire ce cum s-a întâmplat măcelul pe 16 iulie. Spune au făcut chiar reconstituire, au venit și au văzut, dacă se poate de văzut așa ceva de aici. Și s-au confirmat că da, ei ești bune martori, că clădirea e-a fost aici ia, că noi când ne jucam ia ca aici au fost diserit în lungemiu. Și terenul sportiv, terenul de volei, și pe o bucată de basket, de baschet, vede fundație. Uite domnule, ce de operativ. Eu omorât, Eu ușis, o dovesicare o se ducă și la... o și În revista jandarmeriei din vara anului următor, episodul fugii din 17 iulie 1941 este prezentat ca o faptă eroică, iar șeful de post, Ion Bordei, cu subalternii lui, au fost distinși cu ordine militare, probabil pentru masacrul din Ajun. Care au fost luați cum s-a spus, și la, la români, știți, erau nevoiași și că era jandarmi român, știi? Hmm. Jandarmi români au fost supuși din Nemț, sunt. Supuși doar din da. marșal Antoniescu, luat. Da. Ei, de, de așa, așa, așa știi? a făcut da. aliații cu Hitler. Cu Germania, cu armata lui Hitler. Și dacă au făcut erau aliați încum, După ei... aliață în război, se rupte cu bolșevicii Când... se eliberezi dacă... pământul. Dar de ce să omori da. cetățenii români de origine evreiască, da. femei, copii, dacă, oameni dacă civili, de ce să-i omori? În chestiune unii un, un... cum era, că dacă deamul Hitler l a dat comandă, îi îndeplineau un... că dacă era Hitler comandat cu tot frontul. Și acum, toată viena, pentru ce s-a întâmplat la pe Hitler și cu Antonescu? dar, lumea... Dacă vine un smintit acum la putere și de comandă, omorâți-i cu barbă sau omorâți-i puteți la cap? E, dar cât s-au făcut e, și în timpul de fapt Și îți pare că nu mai gheni să faci, chiar în timpul de fapt. Și s-au că vine rușă să elibereze pe și să foc Și nu răspunde. Huțanul a numit Comandant Suprem a Frontului aici, de a lui stat dintre piperi și răzăle. Te duci, armele dat la primulitate, cu ce mai trepid în vânătoare, care avea o armă, ieșiți aici șus, opriți, să nu, între, să nu între ruși în sat. Și eu le întrebam pe Huțanul. Spune, iată ca un loc ai fost, Putem un plutonier? Hotărească soarta la da, dat 300. de oameni. Sigur că nu. nu. Trebuie și a fost un ordin. Un ordin. Deci, ireiese? nu așa, asa. Ordinul a fost dat. Voilà. Totuși am vorbit cu cercetători și am văzut în documente. În cazul nostru, de la Pepeni, în mod excepțional se vorbește în anchetele din 46-44 din că Bordeiul primit de două ori plicuri în care scria ordinul și comanda ca să ardă plicul după aceea. Abia în iunie 1942, revista jandarmeriei prezenta într-un număr festiv așa zisele fapte de glorie ale jandarmilor pe frontul de est. Dar în 1941 publica integral ordinul de zi al generalului Antonescu, cu o sanale la adresa lui Hitler, câteva pagini despre dresarea câinilor. Știri interesante despre ororile bolșevicilor în Ucraina, și o pagină cu sfaturi utile despre îngrășatul gâștelor. Eu, când am venit la armad da, da. din Siberia, am fost ridicat, eu nu știu ce sunt trei cu puștile și au spus: dacă nu, ei, voi și merge cu noi. Să-l vând pe evreii, vor să-i ...că cu un set conectat. Să-i duc la carieră, să-i duc la carieră. Ia, la țare. Și demuteți cu puștile la schinare. Și matați cu puștile la schinare, vi se omori femei, copii. Care copii? Femei și copii evreii au fost omorâți în iulie 41. Tu știi, știți. Dă-i, te du-te cu politica, asta l dai nu vii. Tu nu ești. La pepeni. La Pepenești? ești. Că cu ești tu? La Lubrega. La Lubrega. Tu ești oleg? Nu e Tu ești oleg? Nu îmi sună. E un de treabă și mă doare totul la frunte. Și de de vat, de vat. Nu mă doare nicăi. De ce s-a Nu doare nimic. Mă doare, deci doare. nu de doare de de nimic. Doare. Ca Ca tu tu eu vreau să avuș tot în plat. Nu știu. Tată și o povestit, știu. Mamă și nu povestit că a fost cu vreme și aia de. Noi am oienim că mai că suntem, de ce stai cum Dar de cine mâncăm? Nă nimeni că stai pe ce? Voi vre vreți -ți -ți -ți -ți poporul, să zges poporul, măi, să mai Să-i asta e păcat, asta e păcat, voi, o să-i spieți, ești chisat, ești chisat, o să-i spieți, măi, măi, măi, măi, măi, măi, măi, măi, măi, măi, măi, măi, măi, măi, măi, măi, măi, măi, Ești măi, măi, măi, măi, măi, măi, măi, măi, măi, măi, măi, măi, măi, măi, măi, măi, măi, măi, măi, o a prins fănarul și cu fănarul în mână s-a dus acolo. că când au văzut bordei, nu era nimeni electric, atunci era pentru nerii lucrau și mi în Și el cu și care mai îmi dacă printre cadavre, și care mai foie îl mai pușca. Asta o filă neagră, dar mie îmi pare foarte rău și nici azi vina vine a crede cu un cetățan, pașnic, cum e Moldovanul, muncitor, om cu inimă mare, un om primitor, deci a luat parte la acest masacru. Părerii de rău asta e adevărul. Și noi adevărul nu trebuie să-l Cum asta s-a întâmplat? Cine a influențat asupra unui om să facă o cruză? Eu nu știu. Pentru că fiecare, cum nu era el, în momentul și a putea să refuză dar părerele au fost ca asta. Și fără contribuția cetățenilor, poate nu sunt de cu asta. Vreau să spun că, în genere, și depărătării care au avut Republica Moldova loc, deci mult au influențat cetățenii. Invidia Moldovan și spune că invide ucidit. Invidia Moldovan într-adevăr uciditul în la avărul. Eu, ca istoric și la profesor de istorie, noi lucrăm în baza documentelor care le-am avut. Sau am mărturie. Iată ce spune spuneți dumneavoastră. Este informație nouă. Dar cine mai de unul aceste acest document să le aibă? Masacru. U. Umărirea. Să a oamenii care nu pot apăra. Nu au. Ei ne posibilitatea să Cine auzit, mai n-ai de dacă... Apoi zicea, deși când s dus acolo lumea și pune așa urechea la pământ, o că entă. Dacă eu te de zi, e eu... Dar a fost așa, dar nu a fost. Ca așa, dar, dacă nu vieți nu cred. Moise Turcin Mărturisește că în 1945 a adunat de pe jos, din jurul fostelor cariere de piatră de la Buzdarevici, trei saci cu oase umane, împrăștiate de animale și de păsări. A aflat de la consăteni povestea tristă a familiei lui și în amintirea lor a edificat în cimitirul evreiesc de la Telenești un monument pentru soția și fica lui și un alt mormânt comun în memoria tuturor celor masacrați la Pepeni în iulie 41. După asta a emigrat în Israel, dar a făcut demersuri și în România și în URSS ca să fie anchetați și judecați cei vinovați pentru masacrul de acasă. Klinger, cum a scapat și cazul de la Romanovca? Când el cu familia, cu și nu s-a pasclier rău și s-a la mama, pardon. Chiar din beci fost... și el, nu de ce. Eu de luni de ori. Frații ăștia. Ești cu familia lor. Îi La secția. Eu i E, e. Eu de acesta pot să dau eu la morire, pe Dânsul Dubel îl cheamă. Soția și familia lui, copiii, s-au dus la Bălți. Și acolo acolo seară, ei tot funcționau niște ei. Și atunci tot nu mai se luau din cot. Când acolo la Bălți se spune și ce vrei, și iată-i și uși iată și terminat cu Dânsul. E îndrept, cu romanul ăsta? I-au apucat, pe și doi s-au luat la, la, la lupt cu dâns. Vine unul de la prășit cu șapa, și s-au tras-o în cap. acolo au rămas. Pe auzitea asta de-am și -a, auzit, poate au fost mai stras, nu poate au fost. Pe doi, dar erau doi zdaiveni crinieriște. Erau ei cu familiele lor și cu copii. o, o surit la jandar și o, le luau de mână. Jandariul și pe prin prejură, erau oameni, acolo pe deal erau, la, la, la lucru. Și s-au dus în ajutorul jandariului și s-au făcut o încăierare. Oamenii lucreau cu sferpile, cum lucra. Pe jandariul și eu, eu scăpat, luată înapoi armile, în mână jandariul și eu îmi pușcat. Pitață. În um, zdanul, un, unul dușei din căruți care dușe cu căruța, mai veniți ți, -ți m-am și dacă ies din roman, Veniți. s a venit un răz din Românca, un om din Românca și-a trântit cu sapa în capă la și uh, acolo și stupat, pe mal a pe Cam pe ei și ea, pe unde țelpușeaua. Dar nu știi cum s-a întâmplat, cum a ajuns să fie aici? Că nu, ei doar trăiau la Pepin sau nu, la Bălț? Nu știu de asta. Nu se vorbește despre asta. Nu. Deci cam pe aici, pe locul ăsta, cred că e omorât, e bușcat și cam pe locul ăsta e îngropat. Da, da. Dar au fost vreun semn, ceva, în afară de Mojila, și așa, nu pus nimeni, eu știu, oh, vai, o cheatră sau o placă, ce-a ce mai înainte. E ca aici nu mai eu da. o mică înălțare. Aha, aha, aha, Apoi, mă tâncă, cam, cam aia asta, da. Cam mai asta, așa. eu ne ușesc pe acolo la toată familia lor? La... Da, toată familia lor ia nu fugit, iișe sus a stânga, asta-i drept. Lasă-l cu iișe, tu L-am întrebat, da, da, da, Dar șeful a anunțat, un evreu, vedeți un om străin, numai când vine și spune. Și el vine imediat a spus, cum? O Dar noi venit un col de jandarmeri. Așa că atunci. Deci da, au să-l facă. Ia că domnul șef a să o ce faci cu toată asta? eu și am înțeles că am în felul ăsta. Poate, noi bine am înțeles, ce s-a făcut cu ceilalți. O răspuns, doar lei. Dar el spune că eu vreau, că acasă sunt eu șava îmbrăcămint. eu, camasă, în îmbrăcăminte. Era în cam așa comunistă scurtă, patronaj comunistă scurt, Copilul? Da. Uh, Capul gol. s-am văzut cu ochii în ei. Văd că mergem și tot se uitat înapoi. Jandar, toți, mi-ai, ai, toți, toți, toți, toți, toți. Și după Dumnezeu, văd. 3-4 metri, văd. Când sunt toți, ei merg în colo, vă trag. Vă dau foc și iau coza. Păi, sunt mort. Păi, pus, Da. Și eu pe prin meditare, dar nu la rupt. Din spusele bătrânilor, cum am și noi ne-am interesat, aici au fost aduse acele cadavre care au fost împușcate, măcelarite în teritoriu comun. Doar ce oamenii să-ți placă. am hotărât noi, spunem o piatră de commemorare acestor victime. Bagat, am 300 de acolo ăsta e ăsta Hai să facem o oșmenă. Costică, da faci cu miețelul, naș. E poză pe-am eu, să vreau să fac. Ce te faci cu mine. Bunii, i au luat cu dreptate, dar mai mulți i au luat fără dreptate. Chiar că un frate de-al meu, a fost rădut la ziul lor și l au luat prin nedreptate, l-a luat și apoi au făcut, nu știu, șcarii, un an, ori doi, dar drum da drumul acasă. el nu a participat deloc. Nu a participat deloc. Majoritatea e la noi care nu ca ceaburi. Ca colaborăționiști, atunci am Familile la și care au fost cu, cu evreii. Familile la și i-au deportat. Iacob Daraban, tot pentru ce a făcut tata și pe mai Socolencu tot pentru ce a făcut da. tata l-a luat. Dar ce vin avea copii, familia el pentru el ce a făcut tata. Era, Așa era. Tu spui, o lejești. Și apoi și în sat era, mai era ca, un... cum mai cum au Era Andrei Ivanzi Volpi și el îi pune de la Raiuam, uh -huh. Program. Tu să-i dai listă. știi da. Și da. e listă și sunt mai rezbiri. Bine, să arăști, un... lua din casă și i uh, Torturi mari au fost. Nu, Asă la ușă. Mâna. Eu, eu strângea la ușă. Omul, recne. Și de -am nu avem dar nimeni are de, de un țigan, Vasile Sântilă. Păi nu-l, ce nu e? Deloc. Ai ușis, Am ușis! cât nu e numărat? Am ușis, Cât am putut am ușes? O, vă pe drept. A? Vasile Țântilă a fost printre cei patru pepeneni împușcați la Bălți în martie 1945. Altor doi condamnați la moarte le-a fost comutată pedeapsa în 20 de ani de muncă silnică, încă 13 locuitori din Pepeni au primit ca pedeapsă diverse termene de închisoare, iar trei au fost achitați și eliberați după câteva luni de arest preventiv. Principalul vinovat, șeful de post Ion Bordei, a fost judecat abia în 1946. A fost și el condamnat la 20 de ani de închisoare pentru crime de război, dar s-a ascuns timp de 11 ani cu identitate falsă și a stat după gratii doar 6 ani jumătate. Șeful lui Hrușcă a fost arestat în 53, dar a fost achitat ulterior și eliberat din arest preventiv peste aproape 2 ani. Când am văzut acest pamânt și am văzut, înainte, am văzut У нас у всех, и вот у рабочих, которые здесь работали, и у членов еврейской общины, которые были здесь, и представителей, у нас у всех навернулись слезы на глаза. От имени общины я хочу поблагодарить всех селян за то, что вы сохраняете память о том, что произошло, о том, что этот памятник Банки. находится в великолепном состоянии, все время чистый, И ни у кого не поднимаясь рука, что вы вас скверли. Это прекрасно, мы вам за это благодарны. Crezi că ar trebui să amenajăm cumva locul, să păstrăm memoria la oamenii, și care au murit? Dar au omorât tot familie, au fost omorât tot familia. poate ar trebui să. și noi în locul familiei. Eu mă gândesc că toți care mai rămas pe urmă, jandari, pe piet, poate făcut ei și așa au dar pui că nu a, făcut, nu a rămas nimeni în sămcă. Cum să vă spun, Prostie mare au făcut lumea. și eu ajutat lui când l-au Acum n-avem nici un evreu în sat. Poate trăiesc moldovenii mai gheni fără evrei. Da, eu au jocat că nu erau oameni, rei că nu erau talpalatskii. Da. Au lucrat la da. garaj? e la da, garaj. Da, da. Evreu? Da, da. Evreu. Da. Dar și el a murit în mod ciudat. Da, și sunt. Oare și s-a întâmplat? N Am mai ținut. Cred că e ultimul evreu din sat și așa -a tot a murit violent cum au murit și alții. Da. După aceea, tal palastic, când s-a întors în sat? Da, tal palaski, da. eu dus în rusie, de-am mm pe -hmm. tal și știi, soșa, soșa, i-am amândoi în sat, când au venit, o tras la casa lor. Și a venit mahala tăsile, a îmbrăcat casă aică, mâncarele odată. Bun! Și am mâinit și a am s-o întărit aleacă și a așa s-o și a așa învățat acolo, învățat la școală acolo. Că aici evrei de-am nu era... În nu prea mai Nu, nu era. Puțini au venit, ai vă câțiva de-am Nu știți pe el, pe din. Așa că, în cazul lui, să ies în macemul din iulie, 141, plou și spiuăma, da? Sau cum? Da, plou, știți că. Nu știu, 6 ani. Și el, știți, plou, știți, da. 90. Acasă, la garaj sau unde? Acasă. Nu știți de ce motiv. Am auzit era tot așa lumea, străat că iau ce-i întâmplare, iau ce întâmplare, iau la ora șez, dimineața s în cațul, nu știu, știu pe sau o... ce colegat, nu știu, că i a fugit nu mai știu, și Ne va Nevasta lui? Da. Dar și s-a făcut. ca tot așa, nică nu știe. Nici pe nimeni nu au găsit, nici pe nimeni... Parcă după mine, lumea s-a mai civilizat, s-a mai dezvoltat și mental, Însă, după unii, mă gândesc, poate să-mi Nu poate să-mi întâmple încă. Tata nu s-a eu, eu nimic, nu le-a trebuit nicât la drept Dar s-a luat, că aveau, aveau prin casă bunuri, aveau mai, mai bine decât cum avem noi. adică dintr-o și-a și ai, luat. Eu cateam mingea lui Mișa nu o chem găsă. N-am mai găsit Dar da. ai vrut mingea lui Mișa? Da, am vrut mingea. Dacă el avea mingea, noi mahala și nu ne jucam cu noi. Mm -hmm. Că făcut școli, prin teti casă pe aceea unui otărită de s-au făcut școli. Și apoi am luat la școlă, prin unui casă, cecă e biancă a l acolo. Deci, unde au fost case evreiești, s-au făcut școli, s-au magazine de stat, da, școli mai mulți, dacă nu era clădire așa pentru școli. Dar observ că despre pagina evreiască nu avem cam nimic sau nu se vede. O mapă. o mapă am văzut, ne-a adus-o la primărie da, și -a -a am are... Dar așa nu este expusul. Ceva, măcar o frază despre evreii din sat. Tot din auzit și care le tot le scriu eu. Mhm. Da, dar știți că pe locul unde e biblioteca acum unde clubul a fost casă evrească, știți că aici a fost toaleta clubului, a fost școală, deci nicio carte despre Am avut sute de evrei în satul, lăsat-o leac de istorie și nu a rămas nimic. Omorâți cu cruzime, decât hitleriști în 1941, în satul Pepeni. Asta e mormântul și la comun despre care scrie Turcian.